Не повезло їм, посад Покровський установив встановив конкретно. Їм не то, що Ніколаєв, вони наше село не змогли пройти взагалі, як би вони не старались. Ну, максимум, на городі. Ну по сусідам рядом проходжу, лежить щось там де збоку таке безпечне можу забаг, да. Це такі каплі недопалені, да. Не, недопалені каплі, оце ж тут, ось, ось коло двору. Коє що було тут в ящиках з підмін, оті от набала... балдашники на балдажники накрутки ось, ось ось такі. Ну солдати дивились, казали, що вони вроді, без міни вони не страшні. Це з 14 березня, оце постійні обстріли пішли, і гради, і ж, бомби скидали, і оце ж, ну все-все було. Тоді була евакуація, два дні була евакуація, ну багато хто не знав, тому що вже не було світа, і це, ось як і ми, ми не знали евакуації, ми тут на трасі, одна наша сім'я залишилася, я чоловік і дитина. Всі просто ходили ночувати подальше від траси, боялися. То наш зять старшої крочки приїхав нас, забрав каже в селі, нема вже нікого. Я не вірю, не знаю, що діти. Він каже, буває два дні евакуації, а вже в той день, вже осколки ось у городах, вже пробивали нам тут. Вже ми, і дитина з нами це на руках бігали. Коли наші солдати вже почали продвигатися в сторону Херсона, і ми 13 листопада з чоловіком приїхали, ми просто не знали, в якому стані наш дім. Ми чули, що тут кидали фосфорні бомби, що тут хати горіли, і, ну, ці хати. І ми не знали, в якому стані. Приїхали подивитися. Приїхали, оце з п'яти хат, одна це наша, побита, да, ну, не горіла. А в початку осколком теж людей вбивало, дитину вбили осколком, голову одірвало осколком, не вспіли. Батьки виходить, в погріб забігли, дитина последнє бігла, 12 годів хлопчику. І оце ще якраз у них у двір кинули снаряди і касети. Почали зірватися касети, і хлопчика одірвало голову, батьки затягнули хлопчика в погріб, всю ніч у погрібі з хлопчиком були. І на другий день єлі-єлі не могли до кладбіща добратися, щоб хоч якось прикопати дитинку і самі потом виїхали. То я віником за дверима. Отакі у нас в хаті десь около 10 штук. Із чотирьох все перебито. Подруги попросила, уціліли трошки, бо миться не було. Не миться, не стирається, у відрі в одному стираю, в другому поласкаю. Машинка простреляна, погнила, манери не робочого. Тоді вже не стало, була така віранда, і І там, і в залі прострелена, і стіни все прострелюємо. Покриття позгнівало, це все воно, все воно болтається, шутається, це вже не мебель. Всі які кінчики, все воно не годне. Діван, цей згни. Ми вже дрова. Ми трійняли. Дітячок не любими колір зелений. Була боїть, осінь покворила в дитині. Це дирки, небо світилося, пообсипалося, все було. Діван згнив дитини. Там, там взагалі все згнуло. Книжечки. Тоді ще ходив третій клас. роман зробили. Тут тут і в дитячій кімнаті. Це в мене різєтка от бужуки поплавилася. Потихеньку є можливість, дождя немає. Потихеньку свої полисадники вже хоч стеколо з шифера руками вбираю вже. Ми... Сіміна мене трошки сохранилися, знайшла, в баночках були, сохранилися. Тут уже кожна, може, помітили вже пленки, все, все погоріло. У нас вже розсада була, вже тут стояла в кассетах, коли війна почалася. Вже з посадили розсаду, в кассетах вже повивала ціла розсада. Сажа в притяг. Там перебита. Витяг, ось залишилася. осталася. Витяг. Нас мята, більша частина засажена, ми літом на моря, на Махіто, в нас приїжджали клієнти, забирали і продавали руху. Ми тільки приїхали, води з собою привезли, а не миться, не руки помиті. А це чоловік сидів з бутилочки, скважина, скважина 35 метрів. І оце він воду набирав, щоб хоча б набирав, набирав бідеречку, щоб не руки помити, помити. Неізвісність, невідомість, чи будуть щось робити Село на 100%, можна сказати, розрушено, підстанція на 100% розрушена. Ну, поки в такому стані ми зараз. Неізвісність. За що жити, де робота, що робити, і їхати не хочеться. Ми тут родилися.